Це поля Інституту експертизи сортів рослин, що в Плотичі. Установа моніторить стан перезимівлі культур. Результати моніторингу повідомляють у Департамент агропромислового розвитку. Тут вирощують понад 460 сортів озимих, розповів директор Інституту Іван Дудник. Ми вже проводили два експрес-тести на відрощування озимих, як вони перезимовують. Перезимівля проходить добре, практично випадання випадання рослин озимих культур от, зафіксовано не було. Хоча, якщо так говорити, осінь складна була, тому що за серпень місяць випало лише 45 мм опадів, за вересень місяць 90% опадів випало, в жовтні місяці випало лише 2 мм. Це 2% і за листопад місяць випало 18% міліметрів опадів. Але вологозапаси, вологозапаси були достатні для того, щоб нормально проходив період вегетації. Агроном Володимир Мокрицький показує озимий ячмінь. Каже, рослина зараз в хорошому стані. Як бачимо, зараз він знаходиться у фазі кущення, товщина снігового по крову від 4 до 6 сантиметрів. Промерзання ґрунту десь є до 3 см більше нема, бо, тому що температурний режим такий був, що ґрунт у нас не промерз глибоко. За словами Івана Дудника, цьогорічні погодні умови для посівів сприятливі. Як зимуватиме рослина, залежить також від того, який вміст вуглеводів вона має. Сгідно з дослідженнями прогнозують добрий врожай, каже Іван Дудник. По даних результатів лабораторії, вміст вуглеводів ось, в рослинах складає 28-31%. Це норма, це норма, яка забезпечує стабільну, хорошу перезимівлю рослин. Максимальна температура 16-18 градусів. От. Це температура, яка не могла е, десь вплинути на перезимівлю. Тому що, е, щоб рослина випала, то така температура повинна бути на узлі кущіння. А температура на, на, на узлі кущіння була в межах 8-9 градусів. А тут росте озимий ріпак. Коли немає багато снігу, то температура повітря 16-18 градусів морозу – занизька для цієї культури, каже Іван Дудник. Незважаючи на це, ріпак росте добре. Ми бачимо по стану розвитку ріпаку. Він пішов у зиму у фазі восьми листочків з добре розвинутою резеткою, що також дає можливість йому нормально перезимувати і на сідувачий рік одержати хороші результати. Начальниця відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Надія Воскресенська розповідає, в господарствах області посіяли озимі зернові на площі майже 217 тисяч гектарів та озимий ріпак на площі 64,5 тисяч гектарів. За її словами, більшість посівів на сьогодні в доброму стані. В доброму стані посів знаходиться на 67% площ. 36% в задовільному і 2,4% посіяних площ слабкі і зріжені. Озимий ріпак знаходиться в доброму стані на 70% площ посійних. В задовільному стані 18,1% і схокі зріженню 1,9%. Торік в області зібрали понад 3 мільйони тонн зернових і понад 700 тисяч олійних культур, каже Надія Воскресенська. За її словами, площа посівів була майже такою ж, як цьогоріч. Соломія Струс, Василь Панчук, новини на суспільному Тернопільщина.